Predivan, nasmišen i dobar samoled pas slobi za najljepšeg psa na svijetu. Želite li vidjeti slike i karakteristike samoled pasmine pasa? Znam da želite i upravo zato ste ovdje, zar ne? Pa započnimo s karakteristikama samoled pasmine pasa. Prvo, težina. Mužaci samoleda teže od 20 do 30 kg. Ženke samoleda teže od 16 do 20 kg. Drugo, visina. Mužjaci odrasli samoled psa visoki su oko 53 do 60 cm. S druge strane ženke samoled psa narastu oko 48 do 53 cm. Koliko dugo žive samoled psi? Treća karakteristika, životni vijek. Samojed psi žive do 13 godina. Naime, radi se o velikom psu koji zahtijeva aktivnost. Kakav je karakter pasmine pasa? Četvrta karakteristika, karakter. Karakter Samoyet pasmine pasa je izuzetno dobar za obitelj. Radi se o zaigranim i veselim psima koji traže puno pažnje. Samoyet psi su prijateljski nastrojeni prema svima, pametni, nježni, živahni, oprezni, tvrdoglavi, društveni i razigrani. Ako mu posvećujete dovoljno pažnje i provodite vrijeme s njim u aktivnostima bit će najsretniji pas na svijetu. Peto, karakteristične bolesti pasa. U pravilu radi se o zdravoj pasmini pasa. Ipak dobro je pripaziti na simptome bolesti displazije kukova, srca i oka. Preporučujem da oboljate preventivne preglede kako bi vaš samoled kućni ljubimac ostao zdrav i sretan. Šesta karakteristika, briga. Iako veliki i krzneni, samoledi su aktivni psi koji se vole igrati po snijegu. Naravno, zahtijevaju fizičku aktivnost po početnji igranja. Ako ne zadovoljite njihove potrebe za aktivnošću, bit će destruktivni. Po ljetu ga prošećite samo ujutro i noću ili se igrijte s njim u kući jer velike vrućine ne djeluju dobro na ovog sivrskog psića. Sedma karakteristika, hrana za pse. Samo jedi nemaju nikakve posebne nutritivne zahtjeve. Potrebno je hraniti psa kvalitetnom hranom kako bi ostao zdrav i lijep. Zbog aktivnosti nisu podložni debljenju, ali savjetujem da pripazite na dnevni unos kalorija. Osma karakteristika, dresura pasa. Pravilnim pristupom možete vrlo lagano dresirati ove pse. Naime samoljedi se jako vežu za vlasnika i slušat će njegove naredbe. Ipak radi se o energičnom psu koji voli zabavu tako da će dosadna dresura rezultirati neuspjehom. Dakle, dresura samoljed psa zahtjeva. Poznavanje tehnika dresure pasa, emotivno suzdržanost vlasnika i zabavu tijekom dresure. Ukratko, samoljede su društveni, dobri i zaigrani psi koji traže puno pažnje vlasnika. Samim time pogodni su za obitelji. Pogledajmo sada slike samoljed psa. Slika štenca samoljed psa. Slika odraslog samoljed psa. Slika starijeg samoljed psa.